صدقيني انا كل يوم بمقصر. انا كل يوم بنام بعيط كل يوم بنام زي كده أنا كل, كل يوم بتفرج عليك وقلبي بيختلف حبيبي قلبي ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا لكم في فيديو جديد ده وتهيالي ده الحلقه الاخيره بقى من المسلسل بتاعنا فهم بيقولوا دلوقتي ان هم هيقولوا تفاصيل هم عملوا المقلب ده ليه؟ فتعالوا بينا نشوف التفاصيل بس قبل ما نبتدي اشترك في القناه ومش هتخسر حاجه اشتراك بسيط مش هتخسر منه حاجه ولايك للفيديو برده مش هتخسر منه حاجه بالعكس يعني ده بيفيدني انا مثلا يعني ايه؟ بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات اكتر فيلا بينا يا جدعان نشوف حليم عمل المقلب ده ليه بس صحيح هو لازم حريم يبدا الفيديو بتاعه بحركات اطفال فتعالوا بينا نشوف حركه الطفل دي الاول وبعد كده نخش على الفيديو على طول. عالجرس تاني يا رب يسهل كده ويستر امل ما تفتحش ويقوم على تاني. ان الله خير. السلام عليكم. شقلة من الحر. انا خايفه قوي. خايفه يحصل لها حاجه تاني. دلوقتي بقى نشوف رد فعل امل لما دخل عليها هو وبيلا والمفروض بقى ان هم بيكشفولها او كشفولها ان كل حاجه كدب فتعالوا بينا نشوف رد فعلها عامل ايه بص الكلب فرحان بيا وبيرحب بيا وبتاع نفس ده عبي تقول له معلش معلش بقى يا امل بص احنا بقى بنصور قدام الناس اهوت عشان نصالحك فزي ما صورنا قدام الناس بنصور ان احنا نصالحك فانت دلوقتي قلبك ابيض بقى لا عشان لازم الناس يعني لازم نصلح ده عشانك وعشان الناس والناس تشوف ان احنا فعلا كنا بنعمل مقلب معلش اطلع بره اطلع بره انت ازاي خلاص والله خلاص, خلاص, خلاص, خلاص هعتذر لليوتيوب اصلا بصراحه لا لا لا خلاص لا بجد انا ما بهزرش ما بهزرش ما بعد اذنك بعد اذنك لو سمحت امشي بصي ايدي فاضيه اهي مفيش غير دي اهو شفتي بعد اذنك امشي مش غير امو عايزه تضحك والله عايزه تضحك اهي خلاص خلاص طب حاسم بجد انا بهزرش انتي كاتمه ضحكه ليه انت عشان عارفه انا انا عارف امو لابسه صالح بهديه لا والله اصله خالص استني الحاجات بتاعت الهديه اللي المفروض هجيب لك فيعني ابعدي داخليتي الناشفه دي النهارده لحد ما طب حاسم بجد انا غلطت منك حاجه مش خالص لا والله هتسمعني بعد اذنك ما تكلميش طيب الحمد لله في الاستوديو وانا مش لازمك مش عايزاها يعني. عايز تزعل مني خلاص نخش انت في الاستوديو وانا نخش مفيش دخول اصلا طب معلش سيبيها استني دلوقتي بس ما تزعليش بعد اذنك طلعت طيب انا مش عايز اطلع قالت لي ازاي هي دلوقتي جايه عايزه تعتذر قدام الناس كلها زي ما الموضوع حصل قدام الناس بتعتذر قدام الناس فبعد اذنك وقتك خمس دقائق من وقتك خمس دقائق من وقتك الموضوع وبعد كده اعمل اللي انت عاوزاه بعد اذنك يلا على الاستوديو بعد اذنك يا امل ماشي هو انت مش متخيل ان هو مش مجرد مقلب مثلا؟ خلاص تعيطي لا خلاص والنبي ما تعيطيش معلش خلاص خلاص بقى خلاص عشان نتكلم كده وتبقى الدنيا تمام خلاص يا حبيبي ده هتعيط خلاص بقى خلاص خلاص ما تزعليش والنبي من نفسي كده خلاص هو انت ليه مش متخيل بجد؟ ده لو مش مجرد بالغ انت عملته فيا. معلش انت كل يوم بتخليني انا بعيط كل يوم بتخليني انا اقعد. خلاص يدخليني خلاص. خلاص معلش. خلاص معلش معلش. <تصفيق> انتوا هتعيطوا ليه بقى انتوا الاثنين وتقلبوا علي؟ طيب <تصفيق> ما هي ما هي ممكن دلوقتي نخش. بعد اذنك ممكن تمشوا بعد اذنك ممكن تمشوا عشان انا بجد ما بشوفكم بتأذي وبفضل هيا تعتذروا ونمشي خلاص خمس دقايق ممكن خلاص خمس دقايق من وقتك معلش معلش معلش خلاص معلش خلاص عشانك خلاص خلاص خلاص خلاص ممكن خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص انا تصدقي ان انا كل يوم انا كل يوم بلمعك كل, كل يوم بنده لك كده كل يوم بتفرج عليكي قاعد في بيتي انا كل يوم قلبي وجعاني عليكي والله واسالي حليم كنت بقول لك ايه يا حليم, حليم ممكن ممكن بس قبل ما نعمل اي حاجه نصح دموعك ونفهمك ونشرح <تصفيق> لك ايه السبب اللي احنا عملنا عشانه كده بعد كده انت تقبلت تقبلت ما تقبلتيش خلاص انا اول واحد هقوم امشي دلوقتي هنقول لك اللي هنقول لك اللي حصل والله دلوقتي انت هتقدري تسامحينا تمام مش هتقدري تسامحينا خلاص احنا هنمشي اتفقنا؟ ممكن؟ صدقيني والله حبيبي اهدي بس الاول, الأول كده وانا هشرح لك الموضوع وبعد كده هيبقى تمام <تصفيق> شكرا يا امير ايه دي طيب عشان نعرف نتكلم ماشي معلش كفايه عياط مستنيين يا جماعه هي تهدى عشان احنا دلوقتي عدينا ربع ساعه وهي ما بتهداش لا اما نقفل الفيديو لا اما تهدي خمس دقايق هنفهم انا عايزه اخد بس انا عايز افضل مع نفسي لوحدي بعد اذنكم طيب انا انا هشرح لك سريعا اللي حاصل و... و... وانت زي ما قلت لك تقبلت الموضوع تقبلتيه ما تقبلتيهوش انا ست هاخد بعضي وهمشي اتفقنا ماشي تعالوا بقى بينا دلوقتي نشوف حليم عمل كده ليه طبعا انا لكم جدا على الحوار اللي حصل دوت وان انتو ما كنتوش فاهمين حاجة لفترة طويلة بتأسف لأمولة قدامكم كلكوا قبل ما تعرف هي ايه السبب فانا بتأسفلك جدا احققك على راسي آه. من فوق انا بتأسف لك بتأسفلك برضو قدام الناس أهم من كل ده بقى ان انتو كلكم امل عايزه تعرف ليه اصلا احنا عملنا حاجه زي دي انا هشرح لكم زي ما قلت هو الموضوع في الاول وفي الاخر كان سبب شخصي ليا انا وهي عرضت علي الفكره واحنا اتكلمنا كده على ورقه وقلم ولقينا ان الموضوع ان شاء الله هنعرف نتمالكه ونعرف نسيطر عليه اه هو الموضوع خرج عن إطار سيطرتنا شويه بس الموضوع. يعني الحمد لله احنا نقدر نعمل ربنا يقدرنا عليه وان شاء الله الموضوع يتلم يعني ما تبصليش كده عشان اعرف اكمل كلام انا أعرفها برضو أنا ما كنتش مبسوطة شايفة فكراني كنت عايشة حياتي عادي وفعلا أنا كنت تعبانة جدا وزعلانة عليك جدا والله اسألي قلبك الكبير بقى يا أمل النظرات دي أنا عارفها النظرات دي أنا عارفها معلش معلش دي مش هتسامحني لمدة تلات أربع خمس سنة معلش طب بالله عليكي نهدى ونتكلم احنا لسه ما قلناش حاجة بعد إذنك بقى سيبني في حالي أنا مش عارفة أنتوا عايزين مني إيه يعني والله خلاص انت خلصتوا اللي انتو بتعملوه سيبوني في حالي طيب هتسمحيني أقولك السبب بصوا يا دلوقتي الموضوع كان بالي ان بيلا كان معاها اعلان لبراند تيلي بتاع فساتين حد بتاع بدل. طبعا المناسبه دلوقتي مفيش حاجه تدعي ان امل تلبس فستان فرح وانا البس بدله والناس بتاعت المسؤوله عن الكامبين دي عايزين يخلصوا الكامبين ده الايام دي. طبعا الناس بتاعت الكامبين برضو كانت طالبه شروط معينه كانت طالبه تارجت كبير قوي. طبعا علشان احنا نحقق اللي احنا عاوزينه لازم كنا نعمل اي حاجه تجيب اعلى نسبه مشاهده مع نسبه الاعلان ده. انت طبعا في السكه يجي يقول لي طب وانت ما راعيتش مشاعر امل؟ ما فرقش معاك ان هي زعلانه ومكتئبه والكلام ده كله صدقوني انا كل يوم وهي عارفه ده انا كنت ببقى لها هنا عند الباب وبكلم مامتها واقف بشوفها واقول لها يا امل معلش هتفهمي كمان يومين كانت رافضه طبعا ان هي تتواصل معايا باي شكل من الاشكال وحتى لو من مسافه بعيده كانت تقطع كل الاتصالات عني ما شاء وأنا الله وانا كمان حاولت اوصل لها كتير عايزه عايزه تسمع مني ولا تشوفني ولا تعمل اي حاجه سواء كنت معايا او اختلفت معايا حبيتني او ما حبيتنيش لازم تكون عارف انا ليه عملت حاجه زي دي حاجه زي دي انا بالنسبه لي بسميها شطاره ان انا اعرف اجيب نسبه عاليه على منتج معين انا المفروض بعمل له اعلان في نفس الوقت انا وأمل بعض ولا في بعض. الحمد بالزبط. لله رب دي اكتر حاجه انا كنت بحاول ان انا اكون حريص عليها طول الوقت وزي ما انتم شفتوا طول الموضوع علشان الناس اللي بتقول هو انت بتعمل ده علشان مشاهدات انا الاول ما خلعتش دبله امل ما طلقتهاش ما انفصلناش ما شتمتهاش ما شتمتنيش ما غلطناش في بعض ما نزلناش للمستوى الحقير اللي في ناس كتير قوي بتنزل ليه علشان خاطر تعمل لسه مشاهدات فكل اللي احنا بنعمله ده كان علشان خاطر كامبين معين انا عارف ان ده زعل امل كتير مني حاجات كتير قوي مش عارف اصلحها بسرعه انا عارف دماغها عامله ازاي لي وعجبكم نهاية المسلسل احنا لسه بنبدأ المسلسل اكتبوا لي في الكومنتات انتوا عايزين المسلسل اللي جاي بيتكلم عن ايه او الجزء الثاني يكون بيتكلم عن ايه؟ انتوا كنتوا بتهزروا بتتكلموا بجد انا بتكلم جد او بهزر برضه. وبكده يا جماعه يكون فيديو النهارده خلص يا ريت يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. سر الجرس؟ وتفعل زر الجرس ولايك للفيديو وشير عشان يوصل لكل الناس سلام.